Sebastian îi tot, Ponta nu mai asculta, a fugit prin Turcia, i-a pus piciorul în gips, a făcut tot felul de nezet de revenii video. Sebastian îi pare să devoaleze un plan mai punitut despre viitor Ponta, dei, la acea vreme, existau zvonuri. Conform afaceristului fugit în Serbia, Ponta a devenit o imp pentru ce nu mai asculta, le sunt să se ceea ce cei de care fostul premier nu mai asculta nu erau nici de cum membrii din PSD. În plus, îi abordează ciudatul episod al opera ei la picior pe care a suferit-o Ponta în Turcia. A fugit prin Turcia, i-a pus piciorul în ghips, a făcut i ponta tot felul de neze de reveni ca să-i pună în dificultate, îi să-i întârzie, a adâncit, i -a mai tare, misterul, i. Ponta a devenit timp, nu mai era dodit premier pentru ce nu mai asculta pregintele, pe de-o parte, col de ape de alt parte, alit pe altă parte, Doreau postul de premier, mulii banii mult putere. Unii îl voiau pe dântul, Dragnea se dorea pe el, Iohannis și ambasadele pe Ciolo, fiecare avea jocul lui. Ponta singur, influenat în diverse feluri de gabioprea, bune sau rele, de Dragnea, de Ali. De zvonuri, a hotărât să cedeze. El era propus spre tăiere cu mult timp înainte. A fugit prin Turcia, i-a pus piciorul în ghips, a făcut ponta tot felul de neze de reveni ca să-i pună în dificultate, i se să El a jucat foarte bine politic. Acea cedare de guvern pentru un an a fost o capcană. Au venit nimeni de micrieli. Ia, ministrul Zero, cu minernii a Pământului, Ciolo, i-au făcut nimic. A spus Sebastian Ghi în partea a patra a interviului acordat lui Ion Cristoiu.